أختار كاتم اليوم في تجديد منحكو إذا عندكم بليون دولار ماذا يمكنكم أن تفعلوا أول شيء تشتروا كل دقيقة من حياتكم ظني أربع آلاف سنة اظن لا, لا أقل تشتروا هذه السيارة الفاخرة أوكي اسمها أولا فيراري من آخر موديل أولا أنا لا أذكر اسمها بالتحديد لكن بثمانية مليون دولار أوكي والان يمكن زي تشتري 50 قصر الابيض القصر الابيض 50 او اكثر من 70 مره ولا اكثر من هلب مرات اوكي اذا حصلتم على هذا المبلغ العالي تبدو اترى شخص في العالم بدرجة ضخمه بكل ويمكن تشتري كثير الاشياء مثل اوكي قصر في امريكا زي هذا او قنبلة نووية ودفاع جوي وماذا اخر اوكي ايش اللي ايش اللي هذه الطايره الحديثه افضل لك وحط لها فلوسك وقاعده مش راح فلي على ضرتي تشجيه هذه الطائرات اللي بدون طيار وتربطهم مع بعض ويبدو تقريبا طائرات تحكم واحد فلي هذا الموضوع عليك سهل وش هي افضل طائره في العالم وقاعده التكلفه ضعيفه بكل او ما هذا الاخر اظن تشتري قصر في انحاء العالم او جزيره اول شيء ضروري تشتري جزيره تحط فيها مملكتك هي وتشري قاعده تحديد عليك تشتري طائره خاصه بيك لكن احذر تشتريها بدون طائره عسكريه لان اي دوله بتضيعها اذا كانت طائره عاديه مع ستبدا اشهر الاشخاص في العالم وضروري تشتري طائره زي هذه أو بالتحديد إذا شريتها مش راح تقدر ترفع عائلتك أو أصدقائك أو حاجة زي تريد أو... تكون أنت سري والفلوس تحطهم في سري بس يقعدوا لك سنوات أكثر، وتصرف بشوي شوي شوي شوي كاش، كاش؟ مخزن ولا عشر مخازن ذهب ولا شي زي يعني. مصلحتك أنك تشري إذا حصلت هذا المال كله. نصحكم أن تشتري منجم ذهب أو منجم ألماس، هناك مشكلة واحدة في المدر- منجم الماس، إذا شريت ستنقص تكلفتك لأضعاف، معناه إنك بالضبط مش راح تلقى هلبة وبتخسر شوية، فلهذا ضروري تشري الدهب أفضل، يعني مشهورين مشهورة موقع هذا بالدهب، أو اشتري أكبر قطعة من الدهب تلقاها وماذا تاني ايش دي طائره مقاتله القادرة القنابل بي 2 او اظن ان اسمها بي 2 قاذفه حط فيها كل فلوسك بدل القنابل ودفاعات جويه وزي ندير طاقم خاص بيك وواحد يخدم في الطائره من القدام طبعا انت مشهور يعني تعطي لمورد ب 500 دولار في اليوم و سنبع فيديو زياده على ان ماذا يمكنك ان تفعل بدولار واحد واشياء مختلفة؟ وزي يمكنك ان تشري دولة بتسعين ب- تسعين مليار دولار؟ نعم تسعين مليار هذا بخس بالنسبة لك انت لان يعني الف مليار لبليون يعني اشياء هذي أبوك تدفعها أبوك. اكتبونا في الاسفل شنو نريد تحتاجون اصلا عشان تشتروا اذا عندكم بليون دولار اوكي مع السلامه ولا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب ومع السلامه